Planul secret al lui Claus Iohannis, de cele ar fi chemat pe Viorica Dencil subliniere Ilia Olguca Vasilescu la Cotroceni. Presubliniere dintele Claus Iohannis le-a chemat astăzi la Palatul Cotroceni pe Viorica Dencil subliniere Ilia Olguca Vasilescu. După întâlnire, administrația prezidențială a criticat la scen deschis mesurile guvernului, iar de aici s-a stârnit un adevărat scandal. Cei din PSD acuz faptul că Iohannis ar fi avut un plan secret în această întâlnire. Ar fi vrut să mascheze scandalul de secretizări protocolului se.3.i.parchet cu un alt scandal. Mai mult, acest subliniere a acuz faptul că administrația prezidențială ar fi dat drumul comunicatului de presă înainte ca întâlnirea să se finalizeze. La puțin timp, Dencil ie, subliniere sublinierea IT, subliniere i-a pe Iohannis să desecretizeze discuțiile. Chiar dacă nu a spus-o, Dencil l-a acuzat de minciun pe Iohannis. Podrin Tefnescu de la PSD-AIE, subliniere IT, subliniere, el la atac, subliniere, l a făcut praf pe subliniere F-ul statului, în direct la România TV. A fost o manevră lipsită de onestitate. Cele două doamne au fost să explice. Totul s-a făcut într-un singur scop. Se se abat discuția de la subiectul zilei, de secretizarea protocolelor. El a trimis comunicatul imediat. Nici nu se terminase discuțiile, a acuzat Tefnescu.